по православному, і це добре, бо сіє доброти, мій бро. Хто проти, хуйло, ключ на перце, два лети з бібло. бо заєбло то те, то не те, квартет, визовий набій дататет. Вибачались би, предлагали міньєт. Подне фрізбуці, дав би тягла суці, Глазі модиться в муці, не в муці, Нотрі пудрили, сох, мозок, на аналізи мазок, Насти нема, заклинить фаза, не попадає на ноль І не ділиться ні з ким, морозиться, або жара, заєбала. Початів на моці куплює через плечі, балу по циху, що позаду Хуїх розбере тих підарасів, серед них неважлива раса Папа, Раїса сила, де а сєдна ті без фоні звучала Чала гонча і не встигала, на роботі завал, як і дома Пасти би в кому, но крапка мішала, закінчила життя І сука не спитала, і сука не спитала 저